Тимон виграє скільки можна. Я думаю, що можна більше, і він може більше. Він, до речі, рекорд свій оновив три перемоги поспіль. В нього ніколи не було. Попри успішну кар'єру в Формулі 1. І в Іспанії може бути чотири поспіль. Я думаю, що ймовірність такого перебігу подій дуже висока. Кілька факторів на користь цього. Перше у Мерседес найкращий боліт. Ми це бачили на попередніх гран прі Статистично на Гран-при Іспанії найкращі боліди, які протягом сезону домінують або виступають краще інших з певною перевагою, виграють 16 перемог за 23 Гран-прі. І Вільямси вигравали, і Феррарі вигравали, і Ридбули, і Бронджі Пі, коли там один сезон вистрілила команда, вона теж виграла Гран-при Іспанії. Тому ця траса, вона як такий папірець лакмусовий, який показує, що ось цей болід дійсно якісний. Тому що тут є швидкісна пряма, швидкісні повороти, повільні повороти. Весь комплекс, який робиться ідеальним тестовим треком. Тому на цьому гран-прі дуже висока ймовірність того, що команди розташовуються у певному порядку, який показує розподіл сил у пелотоні. І це має бути «Мерседес». Red Bull, Force India і е, команда Williams, команда Ferrari теж має бути там, але я думаю виключно завдяки Фернандо Алонсо його зусиллям. Ну і команда Макларен обіцяє якісь новинки, для неї це ключова гонка, тому що якщо на гран-при Іспанії нічого не станеться кардинально іншого, відмінного від старту сезону, то на команду чекає ще один дуже непростий сезон. З Іспанії треба їм надолужувати втрачено, тому що ця команда, по суті, є останньою серед команд, які використовують мотор Мерседес. Вона програє Форсенді і Вільямс для команди Макларен з її досвідом, її з титулами, недостойна позиція.